For årgang 0 er det dig, der skriver historien. Med rigtige spor fra fortiden kan du finde ud af, hvordan det gik de syv virkelige børn, der alle blev født i år 1900. Sporene kan være notater om barnets karakter i skolen, en tegning af det hjem, som barnet voksede op i, eller politiets afhøring af barnet, der nu som ung demonstrerer mod uretfærdigheden i samfundet. Spørgsmål til sporene fra fortiden gør sporene til kilder. Og med kilderne til barnets historie kan du undersøge forhold og begivenheder i barnets liv. Til sidst kan du skrive din version af barnets historie. De syv børn er alle født i år 1900, men ellers er de meget forskellige. De vokser op forskellige steder i landet og under meget forskellige vilkår. Brug de historiske temaer til at få styr på de forhold i samfundet, der har betydning for børnenes liv. Og diskuter med dine kammerater, om børnenes baggrund har betydning for, hvordan det går dem videre i livet. Mens du arbejder med børnenes historie, bliver du også klogere på nogle vigtige år i Danmarks historie, som har stor betydning også for det samfund, vi har i dag. I den periode ændredes blandt andet synet på børn, kvinder fik stemmeret og Sønderjylland blev dansk. Hvordan tror du, de syv børn oplevede forandringerne? Blev de påvirket af dem? Hvordan ville dit liv have set ud, hvis du var født i år 1900? Hvilke spor efterlader du selv her cirka 100 år senere i fremtiden?